Ти братом називав молодшим? Лелієвий плекав? Дивив, щоб десь кудись не заглядав? І тільки брата поважав? Послухай, ну, великий брат. А чи по-братськи так робить? Зі зброєю пішквал ракет, сиренами ганять, як і мишенят. Ти думав, повтікаємо, а все тобі у спадок на? Е, ні, браток, лишились вдома. Бо нікуди тікать, бо вдома ми, і наша тут земля, Дідів і прадідів могили, і мова солов'я, Усе під гербом воля, тут ліс, тут море і тут гори. А ти зрання зайшов у хату, забув постукать і ніг повитирать, Наніс нам гори брудом та ще й збудив маля. То що тепер? Чого ти хочеш? Ти хочеш дім мій відібрати? Бери! Ось це мій дім, в ній моя мати. Що ще тобі, мій любий брате, бери сорочку і штани, та нужбо не соромця, я дам тобі все потягати. Та ж тобі цього замало, ти хочеш крові, то що? Тобі шмат серця відірвати? легеню, праву або ж ліву. Дивись, все силою ти зможеш відібрати, та лиш любові за таку платню. Не можу дати, Такій біді немає, вороця, Прощення, брате, не чекай, Століттями зрікаюсь Я такого роду, Що нищить брата свояка. Тож слухай меншого тепер, Тобі одна дорога, брате, Іди туди, де знаєш сам, Шукай там свого корабля.